אתם יודעים הרבה אנשים שואלים, תאמיר למה הסרטונים שלך חשוכים כל כך? אתם לא מבינים שאני חושב עליכם כשאני עושה את זה <עוד> כי הרי אתם שם בלילה במיטה מתקרבלים לכם, הכל חשוך שאני אתקה לכם את זה בפרצוף לא נראה לי לעניין שלנו מה ההבדל בין OEM ל-Retail כשמדובר במערכות הפעלה? ריטייל זה כביכול משהו שנמכר לצרחן מה זאת אומרת אם אני עכשיו קניתי את המערכת הפעלה הזאת ואני רוצה תמיכה, תמיכה ממייקרוסופט אני אשגר אמרים טלפון למייקרוסופט והם מסייעים לי אם יש לי בעיה במערכת הפעלה, תקלה משהו שאני צריך עזרה איתו הם, הם יספקו לי את השירות הזה אם אני אלך אבל על OEM אז זה כביכול אומר שאני של המחשב והתקלות שנובות מבניית המחשב, מהמערכת הפעלה, כמעט הכל, הם עליים. מה זאת אומרת? בגדול, אם אתם קונים OEM, אל תבנו על מייקרוסופט. להגיד לכם את האמת, אני אף לא מצאתי את עצמי מרים טלפון לביל גייץ לשאול אותו מה קורה, אבל זו שאלה שלכם כבר, אני חושב שברמה יותר של אנטרפייז, של חברות, אז אולי זה כן משהו איך הוא תדעו אני לא יודע אבל whatever ברמה שלי ושלך אני לא חושב שזה משפיע כל כך זה מוריד את העלות אם אתם הולכים על OEM וזהו בעצם רק מוריד את אז, מה אתם מתלטים בך? <laughs> יאללה אז נתראה בסרטון הבא שימו סאב לייק מה שאתם רוצים שימו שם למטה אני בכיף קורא הכל תודה לכם על התמיכה ונתראה בסרטון הבא